Ahojte, prvá strana v Google už dávno nie je len o textových výsledkoch. V mojom blogu sa dočítate o rôznych typoch e, výsledkov, ktoré môžete do vyhľadavači nájsť. Môže ísť o obrázky, videá, správy, aplikácie alebo lokálne profily. V blogu sa taktiež dočítate, pre koho sú tieto výsledky vhodné a ako sa do nich dostať. Moje meno je Hanna Feriancová a pýta sa opracujem ako SEO špecialista.